У Хмельницькому наразі з гарячою водою, але як надовго і що буде далі? Будемо з'ясовувати із заступником Хмельницького міського голови, директором департаменту інфраструктури Василем Новачком. Добрий вечір. Вітаю Уряд намагається перевести на так звані «ринкові умови». Але, власне, я переконаний і неодноразово говорив про те, що не може бути ринкових умов для такого продукту, як газ. Можуть бути ринкові умови для помідор, для огірків, для шкалів, Скорпеток, можливо, та, але не для газу. На газ в Україні є чітка монополія держави на його видобуток через «Укргазводобування», і, власне, держава мала би забезпечувати мешканців газом не за ринковою ціною, а за справедливою ціною, враховуючи ті чи інші витрати на нього. Важливо, це різна справедливість? Для держави справедлива ціна одна, а для Так, держава – це і є, власне, мало би бути, власне люди, так? Тому що, якщо вартість, собівартість газу, а про це заявляв неодноразово тоді міністр, а зараз керівник «Нафтогазу» Вітеренко, що собівартість українського газу – 2,60. Ми розуміємо, що є витрати з якоїсь амортизації, ми розуміємо, що газ треба доправити до домівок, ну, нехай 3,50 мав би бути, ну, але не 7, 8, 10. Чи зараз для наших теплоенерго запропонували ціну на червень 11 гривень за кубічний метр? Ну, власне, якщо ми говоримо про те, що така ринкова ціна в Європі, а при чому тут ми, так? Ну, є ринкова ціна в Європі, там інші зарплати. Тому не може бути ціна на газ ринкова. Це, в принципі, виключно. Що говорите далі про скасування ПСО? Що таке було ПСО? Раніше е, Нафтогаз давав відбирати можливість теплоенерго. Газ потім рахували, скільки він спожив за місяць, і відповідно е, сплачували за цей газ. Зараз посол скасували і каже, ви можете купити газ будь-де, але з передоплатою. Ну але, власне, не можемо будь-де, тому що через абсолютно непрофесійну політику е, попередніх і в тому числі цього уряду, це десь почалося десь 2017 року. Всі теплоенерго в Україні загнали в колосальні борги. І е, тепер для того, щоб мати можливість вибрати замість «Навтогазу» іншу компанію, треба оці колосальні борги сплатити. Пане Василю, ми спілкувалися із е, керівником комунального підприємства «Південно-Західні тепломережі» телефоном е, з Павлом Возборським. Він якраз розп... згадав і про борги, і взагалі розповів, як відчувають зараз на підприємстві цей перехід на вільний ринок. Послухаємо і продовжимо розмову. З 20 травня ми вийшли так, в такий, так званий ремонт газу. Що він передбачає? Він передбачає нові договори, знак «Нафтогаз» з рейдінгом. Є постанова, яка не дозволяє змінювати постачальника газу, поки не буде розрахунок з тим, кого ми брали попереднім. Відповідно, нас перед знаком є борг. На сьогоднішній день він становить 146 мільйонів, з них 15 мільйонів – це штрафні санкції. Штрафи і пені, так звані, це інше, це основний борг за газ. Відповідно, ми мусимо купувати в газ в одного постачальника, це нафтогазтрейдинг. Вони виставили нам ціну за 12 днів травня майже 8,5 гривень за кубометр газу. І плюс, що основна їхня умова, це те, що ми маємо проплачувати кошти наперед. Коли ми купували в накад, пізніше ми використали газ і потім використаний газ і розрахувалися. І ось, до прикладу, нам сьогодні прислали новий договір на Нафтогаз Газом, про те, що ціна газу становить 10 гривнів 90 купів, майже 11 гривнів за кубометр газу. Це величезна сума. Тариф був занижений, до прикладу, останній час, а ціна газу тільки віта, яка зросла. Ми вже не змінювали свій тариф з 2019 року, а ціна газу змінювалася, коливалася. Останній опалюваний сезон, вона була на Рівень відсотків розрахунки з населення з нами досить непоганий. Він на сьогоднішній день на рівні 97-8 відсотків. Але, але, але. Пане Василю, чи такі ж але, але у Хмельницьк теплокомуненерго? Ну, такі, тільки в три рази більші, якщо говорити про борги. Адже в одного підприємства близько 20 тисяч абонентів, в іншого в «Теплокомуненерго» 60 тисяч абонентів, І так суму боргів сміливо множимо на три. І ще раз наголосимо, звідки взялися ці борги. Тому що ми часто чуємо від прем'єра про те, що погані менеджери мери, погані менеджери їхні, керівники комунальних підприємств, вони не вміють керувати. Товаристо, нам е, НКРЕ, тобто е, приурядова організація, яка розглядає і затверджує тарифи, встановлює тариф. І в тому тарифі встановила вартість газу близько 6 гривень. Зараз на червень нам пропонують 11. І ще плюс 2 гривні – це розподіл, який ми маємо сплатити нафтогазу. В тарифі їх немає, тобто 13 гривень. Ну, а тепер хороший менеджер-прем'єр мав би пояснити, як можна продавати, грубо кажучи, газ по 6 гривень, а заплатити по 13. Ну, це абсолютно неможливо. І саме через це протягом років всю теплоенергетику України згнали в борги. Зараз кажуть, оплатіть наперед, ми знайдемо. Ну... Частково ми оплатили наперед в травні, ми в травні забезпечили. Зараз для того, щоб мати гарячу воду у червні, треба заплатити десь близько 16 мільйонів гривень. Постійно йде допомога з міського бюджету і за останніх 5 років ми на безповоротну допомогу нашим теплоенерго віддали 150 мільйонів гривень. Ще 150 мільйонів гривень віддали з міського бюджету на те, щоб ремонтувати і підтримувати в нормальному стані мережі. Уряд зняв обмеження на використання коштів підприємствами теплокомуненерго. Хмельницькі тепловики мали ці обмеження? Частково вони були, воно залежало від того, що визначало урядом відсоток розрахунків за газ. Так? Тобто, наприклад, встановляли до того підприємства чи іншого, що ви маєте в рік віддати 90% своїх надходжень оплати за газ газ. Зараз, коли вони це ПСО скасували, коли треба платити гроші наперед, ну, то логічно, що то вже скасували. Тобто це не вплине якось так на ситуацію? Абсолютно ніяким чином, тому uh -huh. що гроші треба проавансувати. Ми маємо розуміти, що якщо уряд не візьметься за голову і не знизить ціни на газ, Ну, то ми зайдемо в зиму зовсім з іншими тарифами. І оплатити всі ті кошти наперед, я особисто не зовсім уявляю, як. Адже зараз ми бачимо ситуацію, де люди, які мають незначні статки, ще за лютий, навіть за січень, поступово віддають гроші. Вони обов'язково розрахуються. Ми бачимо тенденцію, що травень, червень, липень люди віддають ті всі борги і заходять в Новий Слон без боргів. Тобто люди по занижених тарифах, розраховувалися е, як могли пізніше. Тепер по високих тарифах, а вони е, будуть значно вищі, і це е, ніяким чином вже місцеве самоврядування на це не впливає, оплатити ці всі гроші наперед, е, я не уявляю як. Якщо говорити про суми, які ми говоримо, які треба буде авансувати, до прикладу, у грудні, так? до 25 грудня нам треба заплатити за січень. То для міста Хмельницького це буде, десь, щоб заплатили оба теплопостачальних підприємства, десь 130 млн грн. У місті Хмельницькому на капітальний ремонт доріг, всіх доріг, які ми цілий рік будемо капітально ремонтувати, виділено 60 млн а це треба буде заплатити за один місяць – січень, два бюджети ремонту доріг в рік. Тобто це фантастично великі гроші для Хмельницького, їх немає, і зараз е, і на минулому тижні, і, можливо, в кінці цього тижня знову будуть збиратися е, мери е, міст України в форматі «Асоціації міст» і активно тиснути на «Нафтогаз», щоб вони ці всі речі, які ви не понаприймали, скасували ну, або хоча б пом'якшили. Тому що, насправді, в Україні початок опалювального сезону, ми вже не говоримо про гарячу воду, може бути зірваний. Угу. А нагадайте, яка заборгованість обох підприємств зараз теплокомуненерго і західних котелень? Ну, це сума, яка вже скоро може дойти до півмільярда гривень. Міські голови України постійно наголошують на тому, що цей борг не є боргом з причини безгосподарності комунальних підтримувачів міських голів. Цей борг є результатом того, що вчасно НКРІ не змінювали тариф. Тобто, НКРІ не скоригували тариф, підняли ціну е, на газ. Відповідно, держава е, комунальним підприємствам давала ту різницю в тарифі, е, і вони погашали за газ. Тобто, або різниця в тарифі з державного бюджету, або списання коштів е, е, боржникам е, з державного бюджету. Але виключно за Розрахунок, який має відповідати, звідки цей борг так? тому що ми знаємо чітко в Хмельницькому, що цей борг взявся через невідповідність. Можливо, десь хтось і дійсно не може господарювати або розкрадав, так uh -huh. то це вже власне справи перевіряючих органів перевірити, який борг, і який борг з цього виник через невідповідність тарифів. Дуже хотілося б розраховувати на здоровий глузд київських чиновників на розуміння, тим більше що на тих нарадах, які вони мали з міськими головами, а там доволі таки жорсткі наради були із активними уговореннями, було нібито розуміння, що ті речі, які вони зараз запропонували, є повністю неприйнятними.